ситуація трохи ускладнилася ворог намагається атакувати по всій ділянці фронту про шукають слабке місце працюють з колективами різними від нещасних які не знають що робити до більш-менш людей з навиками яким представляють або вагнер або лігу якісь ці, ці, ці приватні компанії я так розумію у них. Стоїть задача будь-якою ціною показати хоч маленький успіх, хоч на рівні Бахмута або якогось населеного пункту, тому що вони кидають у бій безрозмірно і особовий склад, і знову історія, як з Рубіжним і Сирійським Донцем, вони безлімітно використовують боєкомплект, в е, нерозумних кількостях намагаються постійно-постійно десь протиснути. Ідуть бої, нічого в них поки що не виходить, я... Думаю, і не вийде насправді, вони вже там по радіоперехвату починають е, трохи скулити. але е, е, ситуація непроста, ситуація дійсно можна назвати складною, постійна динаміка бою і вони наразі на цій ділянці постійно тиснуть. Так, дійсно непроста ситуація, розуміємо, все чудово, пане Петре, і також, оскільки ми працюємо в прямому ефірі, зараз ми маємо можливість і також читати коментарі, тому я нагадую, що всі наші глядачі, ставте зараз запитання, будемо намагатися також давати відповіді на них, ну і також наші глядачі пишуть, що дійсно така іронія, що друга армія світу, як вони себе називали, уже чотири місяці не можуть взяти бахму, так, це дуже показово, особливо враховуючи той факт, що саме на Бахмут російське командування кинуло найбільш підготовлені підрозділи найбільш, ну, скажімо так заряджені грошима найманці зокрема правика Вагнера зрозуміло, що ситуація на інших напрямках, вона навіть для росіян гірша, тому що там не вмотивовані навіть грошима російські військові порівняно з вагнерівцями Я ще вас хотів запитати про ситуацію з Бахмутом з точки зору безпосередньо з цих артилерійських дуелей і озброєння раніше була велика проблема що було був сильний розрив по артилерії і українські військові не мали чим відповідати в такій великій кількості зараз ситуація дещо вирівнялася. як ви можете оцінити взагалі ось ці арт-дуелі наскільки ми переважаємо за дальністю наскільки ми успішні в цьому сенсі ну ви дуже класно о, Підмітили, дещо що вирівнялася ситуація. Вона складна, тому що у окупанта є реально безлімітний доступ до боєкомплекту. На жаль, ми не можемо в такому режимі працювати, і це зрозуміло. Можливо, і не треба в такому режимі працювати, бо ми не випалюємо міста, села і так далі. Якщо оцінювати ардуелі, наші артилеристи, вони ще й на старому радянському мотлуху були на голову вищі. Я 14 років року воююю, я бачу на власні очі. А зараз з надходженням, там, ми їх називаємо три-тапоралиці, три-сімки і так далі, ну, звісно, вони класно працюють. Єдине, що співвідношення цієї техніки дуже мале, все ще дуже мале, і ну, якби, так от Категорично, щоб за раз-дві дуелі знищити там в секторі всю їхню арту, ну, цього немає. Там, де вичисляється їхня арта, чи безпілотниками, чи системами е контрбатарейної боротьби, звісно, горить і, е і класно горить. Там, де е під'їжджають хаймер системи чи інші системи західного зразка, е ну, це, звісно, класна, класна робота, але... Наші артилеристи в першу чергу працюють по їхнім КСП, командним пунктам, по складам, по накопиченню техніки і так далі. А окупант може собі дозволити працювати по, піхоті, ну, по всьому, по передньому лінію, вони це люблять називати вогневий вал, але насправді це друга армія світу єдине заховається, вони ведуть терористичну війну, вони бояться прямого контакту, вони ховаються за безлімітною кількістю БК і тільки тоді, коли вже знищують повністю позиції обороні, тільки тоді там наважуються висунути носа. І то ну, отримують добряче. І, і, але бачите, чи чи у них мотивація, Скоріше за все, їхня мотивація поєднана на страху, там дійсно працюють загрожувальні загони, дійсно їхнім командирам погрожують в разі успіху або гроші, а в разі неудачі до розстрілу, є й така інформація, тому вони на цій ділянці, вони ще зберігають наступальний потенціал. Ну, ми вже це проходили, я вже кажу, що ми працювали свого часу, ми звільняли і Київщину, а потім працювали в Рубіжному, в Сіверському Донцю, саме в умовах, де ну, вважає майже в цьому, Робота нам відома, наша задача – їх перемелювати до моменту, поки не наступ, найде наказ і йти в наступ. Ну, чим так. ми займаємося? Зараз знищуємо їхній потенціал, в тому числі наступальний, в тому числі особовий склад. Якщо вдається і техніку, тобто працюємо в штатному режимі. Так, дійсно, я нагадаю, що лунала інформація, коли. Відходили наші військові З Сєвєродонецька в Лисичанськ Тоді була інформація, що Перемололи близько трьох тисяч Російських військових І це було досить таке боєздатне з'єднання Чи угруповання військ російських І тоді ніхто взагалі Не розумів з цивілізованого світу З воєнних аналітиків, як може Командування відправляти таку величезну кількість В місорубку, коли Тактичного, ніякого особливого значення Сєвєродонецьк на той момент уже не мав От і дійсно, ми бачимо, що тому повторює долю саме Сєвєродонецька, на жаль, знищуються східні околиці арт вогнем масштабним масованим, але при цьому перемалюються досить бойові підрозділи Російської Федерації. Ну, якраз батальйон Свобода і працював в а до того в Рубіжному. Ми якраз на їхньому напрямку наступу і стояли. І, власне, ми власне на очі наскільки. Безглуздо і наскільки не цінують вони життя своїх солдатів, Коли вони штурмували просто лоб в лоб на, ну, просто на кулемети, на наші опорні точки, їх гнали, їхнє керівництво внесло колосальні втрати, там, неспівмірні з нормальним, адекватним сприйняттям світу і буквально за пару годин формувались нові штурмові батальйони, і знову вони знали не не досягаючи результату. Да, потім після цього були розскажені ляртнальоти нальоти з, з авіацією і так далі. Там ми рахували в рубіжному обстріли сягали там 500 снарядів на годину. Це на невеликий там опор, опорник, е-е, трохи збільшились. Ну так вони працюють. Вони ховаються за єдиною їхньою перевагою е, кількості БК, яке залишилося спадок з Радянського Союзу. Ну, ну є... так така відома їхня, ну і ми знаємо як з цим вже працювати, тому нехай штурмують побільше. Так, дійсно, нехай лише побільше також сім'я срубці їх буде ліквідовано і сподіваємося, що так воно і відбудеться. Пане Петро, на останок ще хотів вас запитати про ось цю лінію Вагнера, про яку говорять уже на останні дні дуже багато, як представники українських, там, не знаю, телеграм-каналів, там військові експерти, аналітики, так і представники російських телеграм-каналів та мілітарної спільноти. Що це за лінія Вагнера? Чи вдавалося вам отримати якусь інформацію про неї, можливо, там побачити десь далеко з безпілотника, що це взагалі таке і наскільки е логічно виставляти лінію оборони, враховуючи те, що Вагнерівці ведуть нібито як наступальні штурмові дії Ну вагнер чи будь-які інші це воєнний підрозділ який буде наказ такі такі їхні дії будуть тут логіка більше в керівництва треба питати оборонні укріплення будь-які навіть самі суперові самі супер класні вони тримаються все одно піхотою. і якщо піхота здатна так, як українські вояки, здатні в надмажких умовах стримувати наступи, ми побачимо, що буде з цими укріп зонами, укріп районами, поєднаннями опорних пунктів різного калібру масштабу, коли ми підемо в наступ. Тому що якби не було залиття бетоном і так далі, все одно їх тримає піхота. Мотивація їхня, Менше, ніж нулі. Тому що ми коли говоримо, знаєте, останнім часом, можливо це їхня мета. Вони дійсно, от ці підрозділи приватні, там ліга, ще якась там наволоч, вони виділяються в кращу сторону від дополчення і від регулярної російської армії. Але вони також погано і невміло воюють. Просто на рівні тих імбіцилів вони трошечки краще воюють, і них більше дисципліни, більше мотивації. Але це не значить, що вони здатні стримати серйозний наступ чи серйозно українських збройних сил. Просто зараз, я так розумію, відбувається процес накопичення бойового потенціалу, бойового ПК, штурмових підрозділів свіжих і так далі, коли це відбудеться Україна піде в нас, як це було там, по Харкову і так далі тоді вже побачимо їх в оборонній роботі судити завчасно ну, по-перше неправильно, а по-друге знову ж кажу навіть якщо вони там мега-мега професіонали оборонної хліні, якщо ну, а таке, на жаль, у нас відбувалося ми з рубіжного виходили заточені. якщо підрозділи справа-зліва течуть, чи, чи ну, там їх виб'ють, то вони вимушені будуть виходити з укрепривання. Там ну, моделі е, оцього форсайту, там, моделювання майбутніх подій може бути безлі. Головне перейти в наступ, а там вже побачимо, які з них вояки. Насправді теж не, не можна применшувати потенціал ворога. Але теж, знаєте, зустрічались і в Рубіжному, і в Сівському Донецьку, і під Горлівкою, зустрічались цих Вагнерів, нічого там особливого вони не демонструють. Вони помирають так само, як і ополчення, просто в менших масштабах, тому що їх менше використовують в штурмових діях. Ось і все.